שיר? אני חושב שזה... חושב שזה דבר מצוין גם לילדים וגם לנו, לחונכים, זו חוויה, זה לא משהו רגיל שבא ילד שהוא קצת יותר גדול, לא בהפרש גדול מדי שבא ומביא דברים גם מהחיים שלו ובגובה עיניים שזה לא מורה וזו חוויה ממש גדולה לכולנו לפי דעתי לא. אני חושב שזה פרויקט מוצלח שמקרב בין ילדים מכיתות תיוד שמתחילים רק את התיכון לילדים שעכשיו מתחילים גם תחתיבת ביניים וזה מקרב אני חושב שזה פרויקט טוב ואני חושב שצריך להמשיך אותו לא מבור, נכון בדרך הסינגלפים באו הלונגבורד או אלפנבור אבל אלפנבור בא בקודר הרבה יותר קטן בווינט פינג בדרך כלומר על פינג שתי כל כך נוחות בשבילי זה משהו שאתה יותר, אתה רוצה עם אנשים שאוצה כיף לך איתם ולא רק עם אנשים קצת יותר גדולים לך אבל בעיקרון בערך בשביל וזה יותר כיף מאשר ללמוד יותר <laughs>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 מה אתה על הפרויקט הזה, על החונכות? אני חושב שזה פרויקט מעולה יש הזדמנות מאוד טובה לנו ללמד לחניכים וללמוד זה מאוד כיף, חייבתים יש איזו חייבה גדולה מאוד זה אחלה דרך להקיע גם חווים חדשים להדעת עוד כל מיני דברים אפשר ללמוד מזה גם טוב אני גם חושב שהחולכות זה דרך להכיר ילדים שלנו מכירים אותם ביום-יום אנחנו... זה כיף מאוד ללמד אותם, להשאיר להם את הידע ו... זהו יפה ליאל, אני חושב שזו חוויה מאוד גדולה עבורי ועבורם. בגלל שאני אישית, בדיוק, כמו שאתה אמר, אני לא הייתי אפשר לדבר איתם ביום הייתי תעלם אפשר להגיד אבל כשאני חונך אותם אז אני כאילו תחיל לדבר איתם לא על החונכות עצמה ואיך אני משלב בין החונכות, זה מהכך אני מודריך אותם ואז אני מפתח אליהם, הם מפתחים אליי וזה לפי דעתי לי יותר כאילו, את הידע כאילו יותר מחדש לי את הידע על הים איתם, ו... מאשין להם את הידע על הים ועל אנחנו כול עצמם יפה אתם מלמדים בסירת מפרס, בטופז איך זה עובד? איך נראה שיעור? מה קורה? כל פעם אחריך ידע אוכל, הם מגיעים אנחנו עושים להם שיחת תחילה, כזאת עם שיחת התחילה בקצהרה אחר ככה אנחנו מחייקים אותם לקבוצות 2-3 גם אנחנו עולים זה דרך כלל, כי אם חניכים שיהיה קשה אנחנו עולים אתם, מפלגים אתם ואם יש ים טוב, אנחנו יוצאים מהמאגד נותנים להם לתנסות בהכל לפי גם אנחנו נושב בצד ולא נוסקנו וניתן להם לתנסות את הכל זה המטר שלנו כמו שניסים אמר, כן, נותחים שיחת פתיחה מרכיבים את הטופס ביחד מלמדים אותם איך להרכיב ומה כל דבר, ומה הוא עושה, ולמה משמש כל חבר ו... וכל דבר יצאים איתם לים, נותנים להם אה, אה, שיצברו ביטחון בים שלא יפחדו להפליג לבד אפילו ולאט לאט אה, נותנים להם לתפל הסירה לבד אחרי שהם ו... שנה הם ידעו לתפל לבד ולהפליג לבד אני חושב כילו שמרובא קור אני לא משומן יוחד לא אסיף אני זה כן מה, מה עושה אסלח מה אסלחם הלימוד של הילדים אם זה זה תורם לכם משהו מאוד תורם זה לרגש אחי כיף זה לרגיש תנותה לילדים קטנים משהו יедה אתה תורם להם הם אה, בוטחים בחיים אה, אנחנו צוברים ביטחון עצמי והם גם נותנים לנו אנחנו גם נהנים איתם יש עוד חברים מאוד אנשים אנחנו מכירים וזה אחלה אני כמורה שרואה אתם פועלים עם התלמידים אני יכול להגיד שאתם מאוד משמעותיים עבור הילדים האלה הלימוד ועצומת לב שמקבלים מקבלים מכם, ככה שכל, שמישהו שהוא לא מורה, שהוא תלמיד, בוגר, כמו אח בוגר, איתם בסירה, מקנה להם ביטחון, ועצומת לב שאתם נותנים להם, זה עושה את החוויה אחרת לגמרי, וגם, וגם הקומת למידה שלהם, זאת אומרת, ילדים אחרי חצי שנה, מה שעשיתם פה עם התלמידים האלה, אחרי חצי שנה של שיעורים אחרי צהריים, שעה וחצי בשבוע, הילדים יודעים להפליג ובשמחה uh, רוצה להגיד לכם אישר כוח uh, יש למישהו משהו להגיד על הפרויקט הונחות? מה אתם חושבים? האם כדאי להמשיך עם זה? כן, היום. זה פרויקט שחייבתים מאוד, כיף פה זה מעמד מאוד גם אותם וגם אותנו זה נראה לי אחת דבעים הכי טובים שעשו פה הלמידה קיתה צעינ, והחנכים, מפלגים, אומש שפב בתופازي, מחזיקים מקאים, כל הקבוד, ובסאפים, החנכים, מובילים. שלום ליואב עילית תלמידי סליה מאות בקיתה ז' שלום אנחנו רוצה לשאול אתכם מה אתם חושבים על פרויקט חונכות הפרויקט של תלמידי קיתה מלווים אתכם ככה בשיעורי סליה מאות אה זה הכל הכל ממש ממש כיף שיש לנו עוד עוד מישהו עוד חונך שגם אפשר יותר להיות יותר חופשי, שאפשר פתאום סתם אתה, אז בני אתה, הוא, הוא יודע מה, כאילו מה אתה מרגיש בטעות, חניך ולא, למשל לפעמים עם מורה, פחות נוח, יותר לחץ שאתה עשה זה טעות, והוא כאילו פחות, פחות, פחות יאמין וימחקו. אז אתה יותר מ什么时候？ אתה אתה אתה, אתה מתחיל לעשות דברים. ובכן. אז אנחנו לומדים יותר טוב ומחוות. כן. אתה מרגיש שהקשר יותר אישי. כן. יש לך חוץ כך. מ- חוץ זה חוץ מהשיעורים בסל, salle מניחו חברים שלך? חא קילו. כן. אתה... בגדול זה לא למדנו פנינה גם פוקו מי שפ פופוליסטים מהחקים מהחקים אז. אז uh, בהרבה יותר כאן, למה אחר כך אנחנו פתם יכול סתם, סתם בחדר אוכל הזה ללמד את זה עוד קשרים, וזה, ומפגשים, אז הופכים חבר, להיות חברים, כמו, כאילו, כמו, כמו, כמו אחגלון. מעולה. יואב, יש לך, יש, לך, יש לך איזה חוויה או משהו שאתה חושב uh, על הפרויקט uh, חונכות? אני חושב, הוא, הוא אמר טוב, הדברים שהציתי להגיד, אבל זה גם, ממש כיף שהם... Uh, בטווח הארבע שנים, חמש שנים נדעתי גדולים איתנו, אולי קצת פחות אולי יותר, אני לא בטוח הם לומדים איתנו גם בבית ספר, אנחנו רואים אותם לפעמים גיד עכשיו אני ועוד חבר שלי, שיחקנו עם אחד החומחים מסירות לפני שהתחיל וזה גם, כמו שהוא אמר, זה כיף שהם מבינים אותנו גם, שוחקים איתנו הם, סופו של דבר גם איתנו בבית ספר וגם הם בסל יומהות נכון okay. יש okay. uh... למישהו איזה חוויה שהוא רוצה לשתף? חוויה, קודם כל, בשאר, שהוא שלי, על טופז. <כן> זה אחáה איחקדול אחיך אחיך כף תʃא איתי. ובמשו תʃא אתה אכלו במים אתה מרגיש خופשי. אני מרגיש לא תדע אני מרגיש خופשי, שאני על תופאז או על משהו במים זה מרגיש. וכולם זה אחáה איחליות ליות עוד ימשו, קילו שמעוים וייחול לאזור עלנו. ויכחáלו ליות בל אחד. <אפי> כן. <אפי> <אפי> לי לא נÕ תמים כבר משהו מיוחד. אבל קילו כל שבוע <אפי> אנחנו <אפי> בعين צוחקים וזה. יש הרבה צחוקים. רק המחצית עכשיו. כן. יותר כיף שאתה עם חניך ואתה יכול לעשות צחוקים יותר גסים או משהו, דברים כאלה. כאילו לא נעים. אני מבין, אני מבין. יפה. אז אני מבין שאתם חושבים שהפרויקט חונחות זה פרויקט מוצלח. כן, מאוד מוצלח. מועיל. יכול להיות שגם אתם שתהיו בכיתה ת' או גם תהיו תחנכו ילדים צעירים ותובילו אותם. מאוד בכיף. נהדר, תודה. על קופסאות סליאם יום רביעי שעה 8:00 יש שם טופזים בערך 20 ילדים שמפליגים תלמידים בוגרים מקיתה T ו מתנדבים ללמד ילדים בקיתה Z מתנעלים פה יפה מאוד יפה יש פה של סאפים עם גם בערך 20 ילדים ושם הגלישת גלים, אין היום גלים. ניר ואוריה מנהלים את הילדים, הם עשו שחייה, עכשיו הם עובדים על נשימות. עוד יום מוצלח בסל ימהות זין, שעה 89, נוכחות של 95% והילדים משתתפים במים גם בחורף.